امسك ده اسمه اي نوت من كاردو يعني ايه يعني تكتب عليه تفنن لو فنان فترسم ممكن تشرح يوم العيان مستغرب مش مصدق التطور اللي بينا فيه ترجع تخطط وتهندس وممكن تهزر يا يتخيب يا تخيب فتتحمس للمذاكره وتقعد تذاكر خصوصا انه لهلوف في الاي ليرنينج يا كاردو اونلاين تحضر محاضرات اونلاين كورسز تعمل برزنتيشن وتنقل كل ده للبي سي او الموبايل لو على اللعبه هيخليك قناص وفي الرسم دقيق تحدد أحلامك، تستف اهتماماتك، تخطط، تتنطط تكتب، ترسم، تشرح، تذاكر، تشتغل، تصمم، تلعب آي نوت من كاردو في كل حاجة تخليك تعمل أي حاجة